Жителів тимчасово окупованого Токмака, що у Пологівському районі області, військові Російської Федерації примусово евакуюють до Бердянська, повідомив телефоном голова Токматського міського військової адміністрації Олександр Чуб. Ходять по квартирам, по домам, примусово виганяють всіх на евакуацію. Мабуть, коли отримали план, то вони звері добивають. А хто відкриває, хто відкриває, тим кажуть, що необхідно їхати, собираються, будуть автобуси. Автобуси на наполовину дорожні. Магазини закриті, артеки закриті, лікарня закрита, обладнання з лікарні вивозять, з банка обладнання вивезли. Людей повідставляли додому, тяжко хворих кажуть, або везіть на Дертянськ, або забирайте додому. Рожениць позабирали на Дертянськ. Викрили лікаря акошера за словами заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова окупанти обіцяли людям в Бердянську розміщення виплати та гуманітарну допомогу. Об'їхали колони не організовані людей, ну просто приватним транспортом. Потім поїхали автобуси, дуже цікаво виглядало те, що по перше вони їхали ну місцями напівпорожні, але просто це було ну так показово для картинки зроблено. І відзвітували е, про перший день евакуації, здається, там ну, планували щось на кшталт 70 тисяч осіб евакуювати до міста Бердянська, а відзвітували, здається, про півтори тисячі. І багато людей, відповідно, приїхавши до Бердянська, були розчаровані тим, що жодних умов їх не створено, ані на які виплати не можуть, не можуть претендувати на якусь там допомогу грошову. Гуманітарна допомога теж, що там на картинках є, вона в обмеженій кількості, виключно для там, тих спілкувачів, -ти, для всяких там колаборантів. А, і через це, це саме це. багато людей поїхали далі. Знову ж таки, їм почали пропонувати, давайте, може, далі поїдемо. І неповідно на які випадки вже подальшої так званої евакуації або на територію Криму, да, дійсно, або на територію Росії.